تحذير لا لا يا عيال تسحبني المركبه الام تسحبني المركبه الام لا لا القهر الله يقطع بالقهر بس ما ادري ما ادري ما ادري دقيقه خلنا نشوف ناخذ ناخذ طلع أخير على المدينه مع السلامه الله يحفظك يا مدينة آه الله يقلعك يا مدينه ان شاء الله يرجع لنا الماب القديم تكفون الماب القديم نبغى الماب القديم ابدا التجربه ايش السالفه شوفوا هذول كلهم محبوسين زيي اوكي بسرعه بسرعه او يا يلا يلا يلا اشتغلي شغلك قدني <تصفيق> يا ساتر يا عيال طبعا صارت احداث جدا كثيره في المقطع الماضي، فاذا ما شفت المقطع الماضي يا حبيبي انت ايش قاعد تسوي في الحياه؟ روح شيك على المقطع الماضي وارجع هذا المقطع كمله، لان هذا المقطع تكمله للمقطع الماضي، فاذا ما شفت المقطع الماضي روح شوفه، المهم ما علينا، مقطعنا اليوم يا جماعه الخير راح نشوف تكمله للسيزن الماضي زائد السيزن الجديد، فقبل لا نبدا لا تنسون بلايك والاشتراك هيا بنا لننطلق بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟ مقطعنا في هذا اليوم يا جماعة الخير راح نلعب لعبة نايت فقبل لا نبدأ حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، ولا تنسون الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا على النبي يا جماعة ما خسرانين شيء، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونطل عليكم وخليكم مع المقطع، فهيا بنا لننطلق. انا ما شفت والله ولا شيء ولا حاجه وصلتني ترسريبات وصلتني اخبار كثيره لكن ما انا كلها حطيت على جنب وسكرت عليها عشان صدق يعني تكون ردة فعلي طبيعيه لما اجي اشوف الاحداث فايب بنشوف كل شيء فبسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه خلونا نخش اللعبه وحتى واجهه اللعبه تغيرت يا يعني عيال بتلاحظون بنت ماسكه الكيوبو المكعب خلونا نشوف الحينه وبسم الله اوكي هو شوف الخلفيه من ورا نايس والله والله نايس حلو في عدة شخصيات واحد هنا ثلاثة أربعة تقريبا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة ستة وهنا سبعة اوكي هذي أكيد شكلها سكن تاير مية والله ما أدري والله سمعت يقولون ناروتو بينزل مدري ايش نسبة 100% مدري ايش ناروتو بينزل بس ما نزل شي هذا اللي أنا جالس أشوفه حاليا ما سكن ناروتو في الموضوع اوكي خلنا نشوف هذي تكملة للحدث يا جماعة بسم الله اوكي الشخصيات ميكاسا والباقيين اوه المكعب هذا هذا المكعب يمطاح وطيح معاهم المركبة اوكي طيب كله بسبة هذيك آه اللي اسمع الصوت ارجع ارجع ما في شيء يقولون اوه ببا ببا بب تفاعل كنا تفاعل المكعب يا بتفاعل يا ساتر آه قاعد تطلق قاعد تطلق. للأسف الشديد ما في أي فايدة. أو ماي جاد اهربي اهربي اهربي بينطبق عليهم كعب. أوه. لا لا يا عيال قهر. أوكي؟ امم السمك السمكة يا عيال كان انحولت من كثر الناس اللي موجودين. يا ساتر. هو ذولا كلهم زومبي بس أنهم ما أدري كيف متحجرين. أوبا لا تقولها. اوف والله في مكعب كثير في الماب ايش السالفة يا ولد؟ ليكون انفجر تكعيب. شكله يا عيال انفجر المكعب وتفرع وصار مكعبات صغيرة. اوكي في هنا غواص. ما ادري ايش السالفة يا عيال والله ما ادري ايش السالفة اوكي؟ ما شفت والله ولا, ولا شيء. نايس والله. اوكي؟ هذا المؤسس. اوه! طلع حي كفو أصلاً رباط في النهاية ما أدري كيف حي ولا ما يد شفنا في الحدث الماضي يوم غرق في البحر هو شوف اللاما هنا كان عليك توقع عودتنا أممم وف شوف السمكة إيش فيها واقعك okay. <تصفيق> كل ما فعلته كان تحضيره لنا اوبا اوف اوف اوف. بارك تغيرت اذا هي ما تبقى من جيشك. لا أوه بيزنبارك. ماي جاد ايش ذا اوف والله تغير يا عيال مو كله فينهم هذا انا عند اوكي هذا بينهم من ذاك الموقع ما مداني افرح ما مداني انبسط الجزء من الثانيه مكتوب علي الحزن والتعاسه يا ساتر شيء. ولا شيء فه يبقى اوف اوف اوف اوف والله واضح ان حريق الوضع اوكي حلوين وجات الحين اللحظه الحاسمه اننا نشتري البث الباس يا عيال بسم الله الرحمن الرحيم نبغى نشوف مع بعض وش اللي داخل بث الباس يلا اشتري يا حبيبي ليتس جو ليتس جو اوكي فتحنا البث الباس جانا اول سكن لي شارلوت اوكي لبس مدرسي او لبس مدرسي وجانا خمس نجوم خلونا اشيك على البت اوكي شنو في اشياء كثيره الزبده لحسة اوكي والله في سكنات يعني في سكنات لا <تصفيق> عندنا سكن السمكة اللي شفناه في الاعلان حلو وعندنا بعض الاشياء هنا طبعا هنا الشنطة حقت البنت الطقم حق البنت بالصراحة مع حق تعريق يعني لكن انا مو جوي ابدا السكنات هذه سيف رهيب يا عيال النصر رهيب الصراحة خلونا نشوف اوكي الرقصة هذه <تصفيق> والله رهيبة هذه هذه هذه تفوز الصراحة حلوة اوكي هذه النزلة اوكي هذه نزلة السمكة ايوه الوين رقصة الوقت يعني اوه هذه الشخصية اسطورية يا عيال اسطورية يا جماعة حتى السيف حقه اوكي تقريبا شكل الستايل الثاني لشارلوت بس والله الصراحة رهيب رهيب رهيب مرة يا عيال نشوف اللي بعده عندنا هنا الشنطة يا عيال اوكي الشنطة او الجلايدر امم لا بأس فيه مو مرة اسطوري يعني الله ينعم شكلك يا دكتور يا دكتور خلينا الستايل حق شارلوت او لا هذي كور اوكي هذي كور شخصيه ثانيه غير شارلوت انا كنت احسبها ستايل من شارلوت بس والله صراحة حلو يعني لا بس فيها عينها اليسار ما ادري ايش فيها شكلها عمياء هذا الستايل الثاني اص ولا كلمه اص عندنا نشوف هذي الرقصه ايش هي؟ لا ايش اوكي خلينا نشوف هذا الحصان ما احس انه حلو الصراحه عندنا هذي النازلة اوو جاي ذهبي جوي شوفوا شعره يا عيال كنا سكن جلاكسي حق خوزيه ايش هذا الاموت يا عيال خلصت الاموتات يا فورتنايت وش هذا <تصفيق> يا سلام اهلا اسوي لايك سوي لايك اوكي هذه ليكون سكن تاير آه لا هذه 100 تاير مكتوب تورين اوكي نزل العباس فيها آه الفاس حلو يا عيال الفاس حلو اوكي الصفحه التاسعه نشوف ايش فيه أوه. لون السلاح نفس لون مكعب حلوين السكن ده رهيب اوكي شوف شوف كيف تتحول يا عيال ايش ذا؟ يا عيال ايش هذا؟ ورب رهيب. الو <صحيح> <صحيح> السلام عليكم، سوي لك يا مدير. <صحيح> <صحيح> اه لا لا لا مو وردي يا اخي لا يا اخي، <صحيح> اوكي؟ عندنا هنا الاكس حقه، اوكي، وش السالفة يا حبيبي؟ مكتوب كارنج. كارنج، اوف والله <صحيح> قريب من فنم، اوكي؟ تقريبا كارنج هو سكن تيرميه أو سكن الاخير يعني لهذا الدرجه السكن اسطوري ما ادري والله لكن انا اشوف الصراحه سكن مره كويس يعني هذا هو اللي ظاهر لنا يا جماعه في بطاقه المعركه وريناكم استعرضنا لكم السكنات فعندنا الحين قم بطلاء سمكه التونه اوكي لا وش في يا جماعه وات لا لا لا لا والله حلوه هذه بنت الزومبي او ماي جاد بنت الزومبي عندنا جوائز اضافيه اوكي خلونا نشوف ايش الجوائز الاضافيه اوكي هذه شنطه زي الشنطه يعني او الباك بلينك او مدري ايش اسمها اوكي هذا خوذه للقرد احسن يعني عشان يستر اللحيه بعد ما شفنا اللبس الوردي حقه اللعبه حقته تراحت طبعا هذا الستايل شوف الستايل الثاني هنا اللي ابو قرطين هذه رهيب مرة, مره مره مره وعندنا هنا لاكثر من ستايل اوف والله رهيب هذي رهيب هذي رهيب يا جماعة صدق خيأتي خلال 17 يوم اوكي وبرضه هذه 17 يوم وهذه برضه 17 يوم وهنا طقم المعركه للناس اللي شارين الحزمه الشهريه <تصفيق> راح يطلع لكم الباتل باس مجانا غير كذا السكن اسطوري يا عيال اللي حاب يشتريه. آه وخلونا نشوف نشيك على آيتم شوب مره واحده وبوريكم كود الايتم شوب على فكره يا جماعه صار عندي كود ايتم شوب جديد غيرت الكود القديم حقي كان ان ان جي جي1 والحين يا جماعه الخير صار ان اي1 -E فاتمنى الكل يحط الكود ترى دعم مره مره كبير لي فشكرا لكم و يا حبيبي حط الكود خلينا نشوف ال ال على السريع ستم آه ما في ذاك الشيء ايش هذي؟ اوه ضغطت عليها بالغلط ايش السالفة؟ اوكي؟ ها ها هذا ما ما اعرفه والله يا يعني. عيال بس اوكي؟ اوكي؟ دايم حلو حلو اووي يا ويلي طيب حلو هذا السكن يقولون احتمال كبير بيصير نادر ما ادري يمكن ينزل يمكن ما ينزل بس كل ما صار حدث ينزلون السكن آه بعدين ما عاد ينزل فلا تمشوا بمره ثانيه آه هذا هو حسب اعتقادي والله العلي شيء موجود في السيزن اوكي. عموما يا جماعة الخير انتهى المقطع وشرينا البت الباس سوينا اشياء مرة كثيرة، كل يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع أتمنى المقطع عجبكم، وإذا عجبكم أعطونا عطونا احلي لايك، واشتركوا في القناة إذا مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم مني كل جديد. ربي يسعدكم يعطيكم ألف عافية ونشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ويلا شوفكم على خير يا جماعة الخير، بيس.